بعد ما قررت ان انا انزل فيديو النهايه بدات تحصل معايا حاجات غريبه قوي تقريبا هم عاوزين ناس اسكت وما اي حاجه بتحصل لي بس انا لازم احكي يمكن حد يقدر يساعدني باي حاجه اليومين اللي فاتوا كنت انا لوحدي في البيت اول يوم كان عندي ضغط شغل فرجعت البيت على وقت النوم على طول واليوم عدى طبيعي جدا ما حصلش فيه اي حاجه بس تاني يوم كان عندي شغل اخلصه من البيت فما نزلتش عشان اخلص الشغل اللي ورايا عادي يعني بس اصحي اول ما صحيح كان حصل لي الجاسوم انا زي لسيت حاجه زي دي المهم اللي ما يعرفش الجاسوم خلاص الموضوع يعني. يعني انك بتحس اكن في حاجه قاعده على صدرك ما انتاش قادر تاخد نفسك ولا قادر تتحرك ولا قادر حتى تصوت عينك يعني بس اللي بتتحرك عمال بتشوف حاجات غريبه بس عادي يعني بتقعد من ثلاثه لاربع ثواني بس ما شغلتش بالي بيه لانه كان بيحصل لي الفتره دي كتير قوي وكنت قريت قبل كده ان الجسوم بيحصل بسبب ان انت عندك ضغوطات نفسيه او عندك ضغوطات عموما في حياتك وبما ان انا كده كده عندي ضغط شغل و... وعندي شويه مشاكل في حياتي فعادي يعني المهم قمت وعملت الشغل اللي ورايا واليوم عدى طبيعي جدا ده ومفيش اي حاجه حصلت اليوم ده لحد ما الساعه دقت 12 بالليل بالدقيقه وهنا كانت بدايه اليوم فعلا قلت بما ان كده كده خلصت شغلي بدري فانام بقى اريح جسمي شويه وبعدين اذا كنت هاصحى عشان اسهر مع اصحابي ايا كان عادي لقيت في اصوات جايه من المطبخ اكني في حلل بتتهز او بتتحرك وان في حد اصلا جوه في المطبخ بس دول اتنين لاني في صوت وشوشه في اتنين عمالين بيتكلموا في مشكله ما بينهم الصوت عمال بيعلى وبيوطى فجأه وبيختفي مره واحده وجه في لحظه كده كل حاجه سكتت نهائي بس انا مش عارف افسر اي حاجه من اللي بتتقال انا لو عارف افسر كلمه واحده بس كان زماني عرفت ايه اللي بيحصل هل دول جيران هل في حاجه فعلا في المطبخ ايه الدنيا ؟ طبعا كل ده بيحصل و الاصوات عماله بتزيد و بتوطي فجأة و يرجعوا تاني و ده وانا متكلبش في السرير من الرعب نفسي اقوم اعرف ايه اللي بيحصل جوه ده فعلا عندنا ولا ده بره بعد حوالي 10 دقايق كل حاجه هدت خالص بقى مفيش أي مصدر صوت حصل تاني خلاص بقى قررت إن أنا هنام مهما كان إيه اللي ممكن يحصل بس أنا حب الإستطلاع يقتلني نفسي أعرف إيه اللي حصل جوه وطبعا معرفتش أنام لحد ما خلاص قمت وقررت إن أنا أدخل المطبخ عشان أعرف إيه اللي حصل بقى بس الغريب إن أنا ملقتش أي حاجة متحركة من مكانها ده ولا حتى في حلل على الحوض عشان تعمل الصوت ده لو فيها ودخلها قلت يمكن الجيران ولا حاجة ودخلت عشان أنام بقى ولسه بغمض عيني لقيت زي زلزال كده الأوضة كلها بتتهز كل حاجة بتتراجرف فطبعا فتحت عيني فجأة لقيت واحدة واقفة قدامي بالظبط ملامح وشها مش باينة بس شكلها غريب قوي وشعرها نازل على وشها ولابسة عباية سمرا ورّبت مني وقالت لي هو أنت فاكر إن حد هيقدر يساعدك كلهم فاكرينها مجرد قصة بتتقال بس إحنا مش هنسيبك زي ما حضرتنا هو أنتوا لسه موجودين هو مشكلة كتابة حرق هو اللي بيحصل من شكلها ضغطي وطا وأغمي عليا بس أنا صحيت لقيتني على الأرض جنبي ورقة مكتوب عليها أوعى تتكلم هم عايزين ايه الكلام ده كان من عشر سنين تقولي رجعكوا دلوقتي يعني معنى دلوقتي اشمعنى لما قررت أحكي ولقيت الست في زاوية الأوضة بتضحك ضحكة كلها شر وفجأة أذان الفجر أذن وكل حاجة اختفت حتى الورقة اللي كانت جنبي أنا مش لاقيها راحت فين طب الست دي اختفت راحت فين هو معلية تاني بس انا المره دي صحيت الصبح بقى ما كنتش فاكر حاجه خالص وكنت مصدع قوي بس اللي خلاني بدات احصر دماغي عشان افتكر ايه اللي حصل ان انا كنت على الارض انا فاكر ان انا كنت نايم على السرير خدت اجازة من الشغل ما انزل ولا حتى اتعامل مع اي حد الكلام ده حصل من حوالي اسبوع ومن بعدها كنت كل يوم بحلم بالست دي بس احلام غريبه قوي مره اشوفها ماسكه سكينه وجايه تجري عليا واصحى على اخر لحظه ومره اشوفها واقفه في نفس زاويه الاوضه وبتضحك نفس الضحكه لدرجه ان امي جايه في مره تصحيني تخيلتها الست دي من كتر ما انا مش عارف اشيلها من دماغي او بمعنى اصحى من كتر ما هي مش عايزه تسيبني.